Продовжується робота по благоустрою центрального міського пляжу. Сьогодні хотів би подякувати небайдужим підприємцям, які підключилися. Я особисто просив підключитися до реконструкції нашого центрального пляжу. Сьогодні підприємці завозять річковий пісок, ми його возимо з Черкас. Розширяється зона відпочинку пляжу, зокрема ми розширяємо її завезенням піску. Сьогодні буде завезено близько 300 тонн піску на центральний пляж. До кінця місяця будуть встановлені нові елементи – це роздягальні, це шлагбаум, це грибки, це лавки, це освітлення. Буде зроблена тротуарна доріжка і ми в перспективі плануємо розширяти наш центральний пляж для відпочинку наших містян. Висаджені квіти будуть і вже висаджені, і алея сакур і багато-багато чого іншого,